ابتدا شوط التحدي على حسب الوعود وابشروا قدام أمضي شيلات أمضي شيلات أمضي شيلات أمضي شيلات أمضي شيلات فوق العمود تحدى شيلات أمضي شيلات ما توفي هالمدايح مالا لما القصير التنافس في المراكز الوجود يعتبر عز وشرف طوله انت تعم رصيد الفوضي يفلتفه دم تسلسل من فهمك انتم اهل الأول يا هالمدى تندم التنيد يزه من وحد المملكه رفعة وزود حصنها اشد بالوعد والعهد والصيعه والعهد شيلات. شيلات الفرح